Nejvýznamnější investiční akcí letošního roku byla v dopravním podniku rekonstrukce mycí linky, která je ve zkušebním provozu od konce září. Máme komplet novou technologii, kterou nám dodala hradecká firma. Tato hradecká firma je známa i tím, že podobné myčky dodává na mytí vlaku pro české dráhy. Takže máme tu nejmodernější technologii, která je to projezdná myčka, takže není to klasická portálová, kterou znají naši diváci z osobních vozidel. A je to z důvodu, aby ta efektivita a rychlost v rámci dopravy, kterou Hradec Králové nebo dopravní podnik Města Hradce Králové hradci zajišťuje, byla co nejrychlejší, nejefektivnější. Řeknu, zhruba tři minuty trvá umytí autobusu, autobus miškou projdí teď řeknu zhruba 3 kilometrovou rychlostí. Na začátku je čidlo, které pozná, jestli se jedná o autobus, elektrobus nebo trolejbus a na základě toho pouští jednotlivé kartáče. Nejdřív probíhá takzvané hrubé mytí, na to hrubé mytí se používá voda, kterou si sami čistíme v naší čistírně odpadních vod. Tím pádem ta myčka je velice ekologická a až na finální oplach se používá čistá voda. Řeknu, na umytí celého autobusu potřebujeme necelých 60 litrů vody. Autobusy projíždí mičkou zhruba dvakrát až třikrát do týdne. Pokud jsou samozřejmě stížené to, řeknu, eh, přírodní podmínky, že opravdu je maras na silnici, tak se stává, že i každý den.